برای بعضی از پرونده ها در AET اولین رویداد در فرآیند بازبینی برگزاری یک کنفرانس است. کنفرانس یک جلسه خصوصی و غیر رسمی است که در آن یکی از کارکنان AET با شما و یا هر طرف دیگر پرونده درباره پرونده گفتگو می‌کند. از جمله گزینه‌های موجود برای توافق پیش از دادرسی رسمی. ما نامه‌ای به شما فرستاد و شما را از تاریخ، زمان و محل کنفرانس که ممکن است حضورا در دفاتر ای‌ای‌تی یا تلفنی یا به صورت کنفرانس ویدیویی برگزار شود آگاه خواهیم کرد. اگر به هر دلیلی نتوانید در جلسه کنفرانس حاضر شوید، باید در اسرع وقت به ما اطلاع دهید. باید به ما نامه بنویسید، توضیح دهید که چرا نمیتوانید در آن روز حاضر شوید و مدارک پشتیبانی مثل گواهی پزشکی را برای ما بفرستید. ما تاریخ را فقط در صورتی عوض خواهیم کرد که متقاعد باشیم دلیل خوبی برای آن دارید. شما باید اطلاعات جدیدی را که می ما ببینیم هرچه زودتر به ما بدهید. اگر می خواهید راهنمای حقوقی به یا پشتیبانی دیگری بگیرید بهتر است این کار را پیش از کنفرانس انجام دهید. اگر بخواهید که شخصی نماینده شما باشد او میتواند همراه شما یا به جای شما در کنفرانس حاضر شود. اگر مترجم لازم دارید مطمئن شوید که پیش از روز کنفرانس به ما اطلاع دهید. لطفاً مطمئن شوید که در جلسه کنفرانس همه مدارکی را که ما برای شما فرستاده ایم یا اداره که تصمیم مربوطه را گرفته بوده، کپی هر یک از مدارکی را که شما برای ما فرستاده ای و هر اطلاعات دیگری را که فکر می‌کنید ما باید بدانیم با خود بیاورید یا حاضر داشته باشید. علاوه بر شما و کارمند AAT اشخاص دیگری نیز ممکن است در کنفرانس حضور داشته باشند. بسته به نوع پرونده ممکن است یک نماینده از اداره که تصمیم مربوطه را گرفته بوده و یا هر طرف دیگر پازبینی حضور داشته باشد معمولا شما می توانید یک فرد حامی را با خود بیاورید مثل یک طرفدار معلولیت عضو خانواده یا دوست اگر به ما گفته باشید که مترجم لازم دارید ما به رایگان برایتان مترجم می آوریم. اعضای خانواده یا دوستان نمی توانند به عنوان مترجم عمل کنند معمولا کنفرانس ها کمتر از یک ساعت طول می کشند. ما معمولا با شما و یا هر طرف دیگر پرونده درباره اینکه چرا آن تصمیم گرفته شده؟ و چرا شما فکر می آن تصمیم غلط است؟ مسایلی که AAT باید در مورد آن تصمیم بگیرد چه اطلاعات بیشتری ممکن است به ما داده شود و مهلت تحویل آن و اینکه آیا درخواست بازبینی می به جای تصمیم گیری AAT با توافق تمام شود با شما صحبت می در جلسه کنفرانس AAT تصمیم نهایی نمی در جلسه کنفرانس ما درباره مراحل بعدی بازبینی نیز گفتگو خواهیم کرد ممکن است ما تصمیم بگیریم که بیش از یک جلسه کنفرانس برگزار کنیم به ویژه اگر شما یا یک طرف دیگر پرونده بخواهید اطلاعات بیشتری به ما بدهید در بعضی موارد ممکن است ما جلسه ملاقات دیگری به نام مصالحه برگزار کنیم که در آن تلاش خواهیم کرد که کمک کنیم شما و طرف دیگر به توافق برسید اگر بنا باشد که جلسه مصالحه یا کنفرانس دیگری برگزار شود ما نامه‌ای به شما خواهیم فرستاد تا تاریخ، زمان و محل آن را تثبیت کنیم. در صورتی که شما و طرف دیگر پرونده در مورد چگونگی حل مسئله درخواست بازبینی توافق کنید، شرایط آن توافق باید کتباً ممهطلا داده شود. اگر ما معتقد باشیم که آن توافق قانونی و مناسب است، تصمیم نهایی را مطابق با آن خواهیم گرفت. اگر شما شخص متقاضی باشید و تصمیم بگیرید که به بازبینی ادامه ندهید، می توانید در هر زمان با نوشتن نامه به ما از درخواستتان صرف نظر کنید. در صورتی که پرونده در یک جلسه کنفرانس یا مصالحه حل نشود، معمولاً ما یک جلسه دادرسی برگزار می کنیم. ما درباره کارهایی که باید برای آماده شدن بکنید با شما صحبت خواهیم کرد.